Královéhradecký judista Pavel Petřikov mladší ukončil svoji dlouholetou sportovní kariéru. K tomuto rozhodnutí ho posunuli nejen zdravotní komplikace, ale také pandemický rok, kdy se dalo jen těžko trénovat a řada sportovních klání byla úplně zrušena nebo přesunutá. Já jsem o tom přemýšlel už trošku delší dobu, že, že skončím, ale chtěl jsem ten olympijský rok ještě dojet a pokusit se nějakým způsobem ještě kvalifikovat na, na olympijské hry, bohužel. Ten rok byl takový, jaký byl, byly tam nějaké odsuny k tomu zdravotní problémy a už jsem vlastně dozrál do toho stáří, že už jsem nebyl schopný svým způsobem trénovat pořádně díl na 14 dní v kuse a pořád jsem se vracel dva kroky naspátek a už, už si myslím, že uzhrál ten správný čas. S Judem začínal Pavel Petřikov mladší v útlém dětství pozoru svého otce Pavla Petřikova staršího. Za svoji kariéru má na svém kontě stovky zápasů na té nejvyšší reprezentační úrovni. Je dvojnásobným účastníkem olympijských her a mistrem Evropy do 23 let z roku 2008. jsem vlastně já jsem začal s Judem někdy v 6 7. letech, dneska mi je takže to mám nějakých 28, 28 let, to je, to je hrozný a co se týče té reprezentační kariéry, tak to se dá říct, že poprvé, kdy jsem nastoupil, na, nastoupil za národní tým, to byl někdy v dorostencích, takže od nějakých 16, 16 let, no, takže to je dalších... 18, 18 let a reprezentační kariéra určitě trvá. Jedna etapa končí a druhá začíná. Pavel Petřikov svoje mnohaleté zkušenosti zúročí v trenérské činnosti, takže kimono na hřebík rozhodně definitivně nevěší. Od prvního ledna jsem vlastně nastoupil na pozici asistenta juniorského národního týmu. A v raci a v Pardubicích se teďka rozjelo středisko mládeže, to vlastně od 15 do 23 let. Tak to bych měl mít taky na starost, takže, takže se dá říct, že u Džura zůstanu. A Přáním Pavla Petřikova mladšího do následujících měsíců je návrat do sportovního normálu. Pandemie koronaviru, která sport tvrdě zasáhla, totiž způsobila i u jeho svěřenců určitou sportovní demotivaci. A tak se těší, že se postupně v následujících měsících začne sportovní život pomalu vracet do starých kolejí.